مرحبا بك يا تميم عد هم السحاب يا هلا حياكم الله والنار شاعنا مولدك مولدك اليوم في هالفرح والسعد طاف يا قمر شعشع بنوره على ديار هلا جانا مولد السعد والفرح وفي النصاب هو تميم اللي معاه السعاده مقبله طفل فيها هياك ملاك ما حجب نور حجاب راعي الفزعات ويا السحر والمرجله وامهم تمامها اليوم فرحه فيه طب تحضن وتتباهى وتقول الله ما جد عابد بن سعيد زلله قدر المهاب شاحجه مو فعاله مذهله والعمر يا لعابد منو وقت الصعاب الرجال اللي تنوم شال بعيد وتا يا عسى يكبر يا ونشوفه, يا يا ونشوفه في ارفع منزله مرحبا بك يا تميم عد مال السحاب يا هلا حياكم الله والنار شاعنا مولدك مولدك هاليوم في هالفرح السعد طاف ياقمر شعشع بنوره على ديار لا جانا مولود السعد والفرح وفي <تصفيق> النصرة هو تميم اللي معاه هالسعادة مقبلة طفلي فيها يا <تصفيق> ملاك ما طول عمره حنبله نسل ابو تميم ماهر وفيه المدح طاب راعي البسعات ويصفر والفرجله وامهم تميمها اليوم فرحه فيه طاب تحضن وتتفاوت وتقول الله مجمله جد عابد بن سعيد دلله قدر المهم شيخ جه وراس تنوا الشبعيد وتهصلا يلا تصلح <تصفيق> دمي ويصير من غير يا عسى يكبر ونشوفه بيرفع منزله يا عسر يكبر ونشوفه